sanjas na filodi aha mm -hmm. mneno yangu so sawa sina mama tabia zangu so sawa sina mama ivy wingi wanajua hawana chinda kuelewa wangu mnajua. Ya maisha ya nifaile Vipi moje unajua damu nashinda kuelewa Vipi wangu unajua nasokiki ninadai Ewe Mola wangu utumivu mesina Amani missing now Ni mwindo wa 4G mawazo yanavonisonga utumivu mesina anzena na baba tu mi tu mi nitengeze upya tu mi mi baba Ulijituma kwa Sara, kampa mwana, kampa nyakaji si vya ajabu, ewe Mola wangu. Tafadhali kwa ngonjo. busara Suleimani, kampa mkubwa vya jabu ewe Mola wangu. Omba baba mbanjo. Hivi wengine wanajua au wanachinda kuelewa, Kuingandai hewa mola wangu otulivu misina ama nine misina yeyo ni mindo afungi mawazo yanavonisonga otulivu misina ama nine misina yeyo ni mindo afungi mawazo yanavonisonga Sinyange baba kumini kumini nitengeze